في المجتمع المدني والتأثير في القرارات باعتبار أن الفاعل جمعوي أصبح يشكل قوة اقتراحية لمحيدة عنها للترافع من أجل قضايا مهمة تتعلق بمخططات ومشاريع تنموية سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية. الشكر شكرا موصول الآن ل. أصدقاء لجمعية أصدقاء المركز الثقافي في شخص مديرتها الأستاذة قدير مجدي الشب على كرم استضافتها في هذا الفضاء. أيها الحضور الكريم، كلنا نعلم أنه مع نهاية القرن العشرين وأمام تقدم الإنسان وإزدهار الصناعات، أصبح العالم يعاني من تلوث وتدهور في الوسط الطبيعي.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 مع الانخراط في النموذج التنموي بوضع برامج استباقيه لرفع التحديات الجديده وبناء عالم الافضل. وهذا ما ستتناوله اليوم وتعالجه مداخلات ضيوفنا الكرام. مشكورين على تنميته الدعوه اخص بالذكر أستاذ الدكتور نجيب الجباري والدكتور رشيد الجلوري والاستاذ الباحث وهذا كلنا امن ان يحقق هذا اليوم الدراسي اهدافك المنشوده من والله موفق شكرا